အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။စိင် YouTube c a n n e l မှာကြိုဆိုပါရစေ။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ရှိကြပါစေ။ဒကျောြပချင့အကေားရာလေးော့အမှုပညာဝါဒနာပါတီလေလေးတွေအတွ် h o m ပေနော်။စာလေီလုတက်ကိခြေလို်ခ်တွေပြပြချ်ြပါင်ဆုံနညနဲ့ော်ပျူတာပေါ့ော်။ပဲဟုတ် l a p t လိပါလ ပြော့ s o card လိုခ်တ audio n t e r f a c e ပေါ့เนาะအဲဒီ s u n ဝမယ်ဆုလရှင်အဲ့မာသူလ်တူ driver t a r e ပါလာလမ်ပြ a w လခ်တဲ့ i g i t a l audio w o s t a t i o n လ် e i n g software ပေါ့เนาမာြစ်ဆင် c u b a ို့ p r s တို့ a e n d o s n s o f t r e အစရိတဲ့အလမုး s o a r လိုပါတယောက်တစ်ခော a t monitor ပေါ ကမ္ဘာ monitor ဥမအပြင်ပေါ့เนาะကျွန်တအမ်မာတုင်နောထပ်တား b r ေလည်များရှိပါကြညပြပြတာြပော်ထ် condenser ပေအ်းတဲ့အခါမကကာ့ c o n d e n ောင်းဆုံးဖြ်ပါအမ်းဒမှာမျိး स ाများမျိးဆုံရှိပါ် ကိုနဲ့အကိုက်ညီမဲ့ကိုရဲ့ budget နဲ့အကိုက်ညီမဲ့ဟာကိုဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစခုနေနဲ့ော့ h e a d p ်ကိုရအတ်သွင့ဟာတေကိုပြ်ပီနာထောင်ုတွက် m o n i t ကိုဖွင့်ပြောနှထောင်ခင့အခိ်မျုးမှာ h e a နထခလုအတဲ့်ပါကျတူကုော်ဆကပြော့ရှင်းပြနေတာောကနအ်မှာတုံနေတ presones pre sound card ဖြစ်ပါတယ်သူကို desktop နဲ့မလို့ချိန်ဆက်ရလဲဆိုတော့အောက်မှာပုံလေးညနေတကွရှင်းပြထားပါတယ် sound card ကပါလာတဲ့ adapter ဂျိုးလေးကိုဒီ presones ရဲ့အောက်မှာ adapter တတ်တဲ့နေရာမှာတပ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပါလာတာကတော့ USB 2.0 ဂျိုးလေးပါ adapter plug box ကိုတော့တက်ဆိုင်အောင်ပလောက်မှာတပ်ပါတယ်ပြီးရင် ဒီ USB ကြိုးကိုကျွန်တော်ရဲ့ desktop s y s t နောက်မှာရှိတဲ့ USB အပါက်မှာတ်ပါတောက်ကနကျွ်ခိတက်ပြီခိနမှာဒီ flat monitor ပေါ့နော် f l a နဲ့ခိ်ဆ်တဲပုံလေးကိုပြပခြင်းတယ်။အုပြးတာော့ Yamaha flat m o n i ပါော်။အဲ့ဒမှခိတ်ဆတွက်ကိုနှ်ချိုးလိပါ်။ ဒီ கேவே จูนนจู సౌ นကရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ไลน์เอาท์พุตปะเนาะ1နဲ့2มาทูออกอะเดี๋ยวโซโลจิเน่ตะโบก็ดียามาฮามอนิเตอร์มาเลฟท์เဖြ်ပါတယ်ုံးนี้สีมาตัดมั้ยဆိုอดีมาไลปล่อยทาบาระปกติมาနောက်มาရှိ်อินพุตเนี่ยมาตัดม ဒီ s o n d r d ရီနောကမရှိတဲ့ line o ာတ်ပတ် sound card အမျးစပမှနတြော့ l e ို့ m a n အောတွေမှာ်တာဖြတယ်ဟုကဲအက်ပီော့ဒီ s o u n ရဲ့ s t ုရ်ပေါနော် computer ဘုနော်ပီတော့ Yamaha ဒီ flat monitor ခိတ်ပီတဲအချိန်မှက်တော်တိမပလာတဲ့ီ driver ကို i n s t လု်အမာဖြ်ပါ် အဲンン့တေーーာーーー့ driver install လုပ်တဲ့ပုံစံလးလ်း်ပြီောကြညရှပေပါကျေပါ では、DAW、デジタルオーディオワークステーションソフトウェアを使えると勉強しています。FL Studio は、l g i c Pro、c a e Pro、Pro Tools、Studio One、ああいう種類のソフトウェアにမျိုးぞんしています。あらゆるインストール導入ができます。インストールの向け方により YouTube も段階してして参ります。このへ総通アウンチャンネルでもね。 like subscribe ကိုလည်းလုံးပြီးောင်ဆုချးကြပါနဲမနော်ထ်ီိုတွေထွရှိတကြရှုလု့ရောင်အတွ်စပ